Ми хочемо, щоб у нас відновили підвал, щоб дітки ходили до школи, навчалися, не навчалися, не сиділи вдома. Ми сподіваємося, що в нас все вийде, нам допоможуть, і ми будемо допомагати, так як батьки, всіми своїми змогами, фізично і фінансово. Ми на це готові. Давайте не будемо забігати. Якщо буде мороз і Керівок, як харчувати. Але ж бійш, давайте без завершено. харчування. Русе, давайте змаримо підвал. Готові самі чай приносити Але з дому. Так, я розумію, це, може, може, що це може неправильно. Але давайте, будь Я просто вам хочу сказати, щоб зробити нам ці три приміщення, щоб зробити ті три нам треба хоча б 5 сантиметрів робити це метності. Ну в чому проблема? Можливо, є. Яка ж проблема? в чому? А якщо буде зараз, а не а зараз, а так а а зараз, Дороги. Ми намагаємося закупити генератор. Зачекайте. Людочки, можна ще питання. Ви намагаєтесь закупить генератор, чому на клуб виділили генератор на культуру і туризму? Є? Я ми хотіла культури. б спитати, не це саме варіанту клуба я генератор, так а хто знає, до кого спитати, кого? вас? Виталию скажіть, чому лі немає? Не в клубі, а м... культура і туристична школа. Містецька школа. школа. Вона вам чого вона вам виділила? У і зараз його запроводят на вигрив дітей, які навчаються. Какие і навчаються, діти? Майстерські школи. А хто? А для наших дітей які ж проблеми нічого? А для чего вы закупили на <серкзак> культуру? <серк> Наша команда Працює. Команда. Ну, а ви хоч раз бачили, коли вона, вона працює? Бери, ну, ви бачили хоч раз отчот працювання той школи? Отчоти, вони світують, вони молодці, вони працюють. Я але думаю, зараз... Вам треба цікавитися життям Слігова. Ми... От, От я цікавлюся, А не ви нам цікавитеся? Цікавите я ви цікавилася. Не там Не даремо. Там стільки даремо, там скільки даремо. Зачекайте. Мистецька школа зараз не глобальний в воєнний час. Нам потрібно вивчити наших дітей, наших першачків. Я, мама, в мене дитина ходить в перший клас. Я розумію, що моя дитина повинна танцювати, розвиватися, вчити вірші. Це, це повинно бути. Але вона повинна навчитися ще 2 плюс 2 і знати, що це буде 4. А не співати, гарно танцювати. Тим паче воєнний час. Дитину я залишити не можу, тому що я на роботі працюю. І я навчити її не можу, тому що я приходжу вже пізнє время після п'ятої години. Вона повинна з кимсь працювати. Правильно, хтось я навчу максимально зроблю для своєї дитини все можливо. Але повинна вона трішки навчатися і в школі. Десять вони мають маю сюди... значить у нас першого весняне з першого з боку говорити. Так у нас навчається ось ну, перший день постійно. Угу. Далі починаючи з листопада місяця. У нас вийшли ровно 9-11-ті спочатку з 1-го числа, потім з 14-го числа 9 11 залишилися вдома. У нас вийшли 3-4-5-8-й класи. Тепер ми чергуємо тиждень у нас. Малеча у нас постійно ходить, чергується у нас середня і старша ламка. Якщо підвального приміщення не появляє, не бою, віде, буде мати дитина, буде сидіти вдома. Віде. Я говорю від усіх батьків, так. тому що у мене перший клас. У інших восьмий, третій, одинадцятий, який повинен сказати ЗНО. І так усі батьки. І ми не хочемо приміщення садіка, ми хочемо приміщення школи. А за а дочок, іде окремо, дітки ходять, бо там теж батьки проробують, батьки. Да. Не мав боді дітей. дітей, Я, дітей, дітей, дітей вони і сидять діти, і батьки ті, що проробили люди <плес> по 30 років, і сидять вдома на дві треті. А ну, якби поставили вашу заробітну плату на дві треті. Що би ти сказали? Мала розмову з педагогами чи Чебурошки. Значить, претензії до те, що вони не хочуть на дві третіх сидіти, у мене не було і батьківське опитування 8 дітей із 27, розумієте. Так, так ви зробили так, так, і ви не буде так. Один черговий дитячий садочок Теремок, і ми пропонували всім бажаючим можна дитину туди водити. А в нас пісківський. Але якщо yeah, yeah. Писківський yeah. садочек yeah, не вкрит, нас школа відкрита, ви розумієте, 25 yeah. чоловік вийде для того, щоб 8 дітей об. А то коряк 6 дітей Якщо ви не можете нам забезпечить коштами, за чим нам таке ОТГ, скажіть? Для чого воно потрібне, як буде вийти? Для чого воно потрібне, таке ОТГ? Ну, ви ж обіщали, що все в нас буде. Ви ж нам обіщали, як створювали ОТГ, що буде ще краще для нашого села. А ви подивіться на наш село Піски. Ми кажете, що я не цікавлюсь селом, але проїхати по нашому центру. Вибачте, я раніше думала, як прийдеш по центру Заводськову, такий гарний голова, я прям вас не могла нахвалити. Коли прийдеш по нашому центру, ну вибачте, навіть біля садика оця наша дитяча майдо, як це назвать. Ви туди хоч раз бачили, що там? Ні. Ви проїхали по центру села, стало ще хуже. Я щось так якось хотіла, наоборот, радувалася, що буде ще краще. Ви ж казали, всім обіцяли, буде краще, а стало хуже, тільки хуже. Я особисто вам обіцяю. Підрошті, як <плес> це освістить? Я всі відвістки зживу. От село бійде. Мені вічно ви нічого я обіцяли. Не в селу ви обіцяли, що буде ще краще об'єднання. Ви обіцяли. Ви приїжджали, собирали, обіцяли. Ви обіцянка просто ділят на обіцянки, чи ви були, чи не були. Я був, коли ми зустрічалися одним культурами. Коли йшов процес об'єднання. І розказував, да. не обіцянка, що будемо робити все краще, щоб зробити громаду краще. Не не я не кажу конкретно за себе лічно, я, я кажу краще. за село. Я в минулому депутаті Ви приходили своїми планами на майбутнє, що в нас буде далі продвигатися, як ми вас виберемо. І це було. Хай ви, може, і не обіцяли, але нам вічно точно. Ні, слово ви... виберемо не було. Це yeah. було обіцянки, що дати. створимо громаду, так? Обіцянкою, не думні, цю громаду. О, правильно. Я, я не перелахуюся. Ну от, ви створювали той план, Деві. За два з половиною години ви не могли реалізувати нічого. Це важко одним бачили. словом. Це, важко. це всього бачимо я, я, я, я, я согласна, це і війна. А раніше, що було два години. Де ви були раніше? Ви не хочете тепер нам допомогти вообще нічим. Чому? Не хочемо. От ти думаєш, нічого <зас> виван. Виван. Чому я сказав. От це до вас питання, що ви є І проблема? Чому? Чому? Давайте вирішимо, буде рішати. Давайте решати? починаємо з конкретно, що є проблема. Найбільша Яка проблема а, Давайте її спільно вирішимо. У нас, да, нас сама велика проблема це укриття наших, даже не тільки дітей, це все село, розумієте? Війна Хорошо, війна почалась 24 лютого, зима, холодно, ніхто до цього не був готовий. Хоча до того, як ви сказали, воно в нас, увагу, цей підвал не тільки укриттям, то я думаю, що це укриття должно було завжди контролюватися, дивитися, щоб ну, хто знає, що буде завтра. От, пожалуйста, ми дійшли до того, що завтра впали бомби, хто знаходить людям тільки. У погріб ми не можемо, бо бачимо, скільки випадків, що люди тікають у погріб. Їх просто накриває в погрібі. Ні, я просто що хочу вам сказати, що ми отримали те, що отримали. Хорошо, я, я згода. Було в нас літо, Ми чули, що у вас були спільні зробити. Зачекайте. Ми Ні, почули не, усі, що у вас 9 не, серпня, не, були. серпня були збори. До 9 серпня у вас було три місяці літа. Приїхали б у село, сказали, люди добрі, в нас нема коштів, ми не можемо, чи неспроможні, не на все. Нема, нам... Галя, чого коштів немає? Не, не, я не так є. на все немає коштів, добре, ну, повністю зробіть. Може ви щось поможете, ми допоможемо, ви нам допоможете, зробіть хоч щось у тому підвалі. Ви цього ну, не зібрали, не приїхали в село, ви, ви, ви, не зібрали в них. Ми пішли і повілили, бо ми ставимося для своїх діток. Ми, ми просто дивимося, що з нашим садочком, те буде школа. Да, Задіють прави... і все. Нічого робити для цього, буде садочком. А діти школа, не, не навчаються, садочком. діти сидять вдома, вони вже не знають. Ви розумієте, вони не сидять, вони вчителя не як світла нема в школу, а наші старші діти. навчання, Получається, тиждень діти вучаться, тиждень дітям, А це, це, мається, це не вогу, це вибачте, я мати в 11 клас дитина ходить в школу, дитина повинна якось здати, кудись поступить, як вона його здаветься. Ось скажіть, вчителі сидять на роботі, діти через тиждень працюють, ходять у школу, хто з нас, світла нема, ми сидимо в потолок дивимося, бо я її не навчу цього. Що я їй дам? не що не таке е укриття? Це для того, на період, повіть мені заховатися від ймовірної. Це ми поняли. Так на цю установку. Так чи не так. По вашому погляду теж вдар ви, так? Не да? кажіть, щоб я акцентував, там, Дарве, розрушу, не так, бігайте, не надо, бо там, якось, позиці розрушення, бо давати відповідь на наші гроші. Я ще раз наголошую, що я, по-моему, сказав визначне правильно. Що таке укриття? Дійсно, укриття підв'язано під е, навчальний закид. Тому що там є вимога. Це людське життя, дитяче життя, в першу чергу. Тому і вимога була протягом э, літнього періоду визначить які укриття можуть, які не можуть, які э, могут и можуть і не можуть, да? Для да. Для того, так. Э, на привести щоб їх привести належний стан, тому що я не впевнений, що до цього е-е э, закади освітлення всі були увіддили освітле лопницького району державної адміністрації. Я думаю, я буду вам розповідати дуже багато. Я дивилися і не вдавалася за такими струдами з боку цього відділу. Це було три роки назад. Це було постійно назад. Mm -hmm. У цю школу років на націнт. Mm -hmm. Але ж вона вже три орком, роки на балансі віської роки. У Тому що коли наші спеціалісти вчора були суттєдно звершилися, навіть надався, дивись, що тут, є які проблеми, те, що ви піднімаєте підвальне будівчині, і так далі, і да, то ви знаєте, такого похабнуло відношення до ремонтних робіт цієї школи, ми, наприклад, наші спеціалісти не Ну А чому виконосить, що це був відділ освіти Лопецької районної державної адміністрації? Чого тільки не Не три, а два. Чому два роки, 2 2. роки ну, ніхто не піднімався на дах і ніхто не дивився? Тому що далі піднімалося дижання. Погано про те, що все те, що було нам передано так в кінці року, раз mm. одним актом і того нема, те десь виділи, Та, приймай так, автоматом, а потім приходять товариші з органів або як стало це ну, а для чого було йти на це щоб оце люди тепер страждали щоб діти наші а страждали а бути в громаді? ні, не, не хочу не ви, не у, вас, у вас всі є бажання вийти, ви, з да, вийти. Да, да. і піти в лопат да, так да, О. Да, О. Да, от це ви ініціюєте будь ласка Лап, це якщо у вас є таке бажання це ваше право ви можете зараз отут беремо на місці Скласти список, mm -hmm. написати відповідне звернення і по інстанціям перейти. Давайте опустимо це, а зараз давай, це, бо Я бачу, що у нас іде відхилення трошки від того, що... Ми да, давайте давай, давай, переходимо до, до, до конкретної. Давай. Я ще раз нагадую. Вчора була і комісія. на комісії. Обстежували проблеми з дахом величезні, проблеми із приміщенням. Є і дуже великі. Для цього що треба? Скажіть, кошти. що? Кошти. кошти. кошти. Mm -hmm. Далі, крім коштів, треба, щоб були нормальні погодні умови для того, щоб робитися умови. Це не можна чинити? Температура, щоб його цементувати. Ну там вже тепло. Це треба, нормальні погодні умови, кошти, ну і, відповідно, руки ну і ваша допомога. Ну як ви виживеш? Тільки що ми готові завдяки допомогу? Ми так. Да. Ну от я Чого нам почали? Щоб Ступен. зробити ремонт цирезів? Так, да. да. Ну, да. ну так, щоб так. оце його чи його реально, якщо буде дозволяти там температура, якщо буде. Ну я розумію, температура це залежить від світла, якщо буде топиться школа. Температура це треба щоб на вулиці була температура. А можна питання? Ви кажете на дворі, а влітку там холодно, бо це підвал. Там, там, клуби, там навпаки от, от, зараз та тепло, чим все, влітку. Влітку ви там нічого не зробите. Воно там а воно там місяцями сухне. Ну, а зараз але, там отпалюється. Влітку є ж, можна буде і поставити вентилятор, і все, щоб сушилося. Хоча генералу, що не перешкод. Для цього потрібно нормальні погодні умови, гроші. Давайте про гроші. А гроші, ні? Давай. Ну, Значить про гроші. У тому році проблеми важко любили? Були. Які? А що не було? Які? які? Я, життя, ні, я хочу, життя, хочу, сіти не проблеми. Баже завжди. Не кошено, не крашено. Грошей нема ні на що, нікого. У тому році я не кошек, не кращено, я в хаті чую. Так я кажу, те, що я наблюдаю, хоч. Як не кошино? В цьому ходу тільки война попала. Стоп! Що-то році воно далі? Кажіть, не кошено? Ну, я коли не йду, ніколи не кошено. Майже ніколи все такі хащі стоять, і звиніть. Потім вже хтось десь якось знайшли які бензіни, чи що там, по костини. Як, як ми видаємо, регулярно на школі. <риклад> як це не ж це по-перше. А по-друге, минулому році в та було закуплено. Усі повністю всі канцтовари, які потрібно, фарби, все, що писали нам за госпи, все було закуплено в 100% тому. Скільки треба нам краски, скільки треба білила, скільки треба, все було закуплено. Все закуплено було саніталик до цих норм, все, що вимагалося, Це було в цьому році. році. До <проводили> харчування були проблеми в тому Ні, <проводили> я І не можу тари, можу Я так. за товари, ті, щось, претензії, якісь до того року були, чи ні? А, а, а, да? а що не заходимо в нашій це зараз війна йде, ви це розумієте чи ні? Це війна йде. А що не заходимо війна? Ми вратимо платок самі наші кошти. За свої кошти складаємо цей краси. А куди ви закуповуєте? Ну я не знаю, я перший дуже перший першій Ми якось, отроді, ви всі разом, і, і, і, і ми ж недалеко, в Заводській школі від ділосвіти, і ви якось так усе, оказується, у вас ні кошен, ні крошено. і десь папа, та, яку ми купили, десь теж пішла. Ну йо? Хорошо, давайте, вибачте, Просто, будь ласка. Ліна, що вона? Дуже, хочу спитати. А як син, да. э, Ні, я не син. Чим не є, чим не нема. Дуже хочу у Лопецьку роману. Дайте їм прапорка З вами разом. Я за попередні роки не можу нічого сказати. За цей рік ще я була директором, да? товарба виділялася, це точно. Кошти вже це в ці в ці два роки не збиралися півтора. Збиралися кошти. Що на Пісківську школу в цьому році ви Тріше. виділили, будь ласка, скажіть точно, Тріше. придбали, Тріше. що конкретно для Пісківської школи, що ви іменно придбали, що було придбано для Тріше. Пісківської школи? Я вам можу тільки сказати, що для Пісківської школи було придбано кухонний інвентар, але це був січень-лютий місяць, поки в нас ще були кошти, не почалася війна. А дальше єдине, що ми зробили, так це трошки не де вінічне, трошки, а повністю тро, регулювали вашу котельню, яка uh -huh. мала великі проблеми. А закупки у вас на сайті якось ідуть, там закупки, наприклад. Да ви там були що там закуплено. Ма, дивіться. Конкретно, що? Диванчик. Мене зацікавило куплений диванчик куплений телевізор. Ага, будинку. Куди? Конкретно. Конкретно. конкретно, я вам розказую конкретно. Значить, Справа така, що ЮНІСЕФ, міжнародна організація, надала кожному опорному закладу, кожному опорному закладу країни три тисячі доларів. У нас опорний заклад, в вдалаєте на гріпнуші, у нас опорний заклад один, заводський ліцей номер 1 Оце в них ті диванчики, Оце тому, що вони продали проект на ЮНІСЕФ для обладнання відпочинкових куточків для учнів закладу. Зрі, так, так, так. Та, і вони їм надали під цей проект гроші. Більше ніяких Ні ПОДА-2, ні ви, ні заводський ліцей номер 2 під цю програму не підлягають. Гроші абсолютно спрямовані. Ми подаємо їм звіт фінансовий, документальний і фотозвіт, що ми зробили за ті гроші. Це не наші гроші, це не гроші громади, це гроші міжнародні в Ньюсеркалі. Воно придьмає, тільки лежить у такій начальці. Вони побачили, що воно закуплено, так? Ви його пропустили, ви ж його товар не отримали, то вам ви Так, скажіть, це що ти почула. Так, скажіть, товар ми ж не отримали, О, от також цього йдеться. Ні, ні, ви підрожістили. В Прозоро ми реєструємо ті е, договори, які ми заключаємо. Оце вона зареєструвала їх в Прозоро, а далі ми проводимо їх оплату. Так що ви бачите те, що ми скажемо, ну, другими словами, що ми хочемо закупити. Наразі що, так, розумієте, ні, ви ніколи про це не розповідаєте і люди про це не знають. Я, наприклад, про це не знаю. ви були зустрічалися з людьми і розповідаємо, ми трошки були в курсі, а, звісно, ви до вас прийтили. Давайте зустрічі до кривляти. Я до вас особисто буду приїхати. А ви давайте. я вважаю, що у нас практично по голосуванні всі батьки просять, щоб діти входили в школу. І це зараз Ми власне власне питання, тому що війна немає світу, немає можливості і дітей, невідомо, що було топлення. В школі тепло, в школі світло є, коли, коли воно є. Дай Боже, щоб далі на світло було. Наші діти будуть в школу чи не будуть? У нас буде підвальне приміщення ремонтуватись чи ні? Бут, чи під ми під ви на навчання? говоріть, щоб діти вчилися, а це так. саме так, головне. Під під так, підвальне приміщення, Думаю, Чи ви ділили в приміщення на півгодини чи на годину, це ж ви розумієте. Правильно, ми вас просимо, допоможіть. Вся Україна, я впевнена, що в Україні всі в такому стані? Ну вони не ремонтувалися за скільки років? Україна не виділяла кошти на ремонт підвальних приміщень, і наша школа не виняток із зусиль. Оце я це розумію, це адекватно. О, так, але чи зможемо ми хоч трішки зараз от в зимовий період відремонтувати, щоб наші дітки змогли ходити у школу? Не потрібно глобальних проектів, не потрібно тих двох мільйонів, які виділила Лохвиця. Так на ремонт вони будують. Нам от зараз, щоб ми знали, що коли буде холод, що наша школа допомога, ну, відремонтується та підвальне приміщення, і наша вся школа вийде на навчальний процес не дистанційно, а очні давайте О, поставимо по чергу. от що найпотрібніше купити генератор, який, скажімо, поставиться в готель і так. в разі світла. А можна очікувати, ну як говорять і ближчими днями, що знову будуть атаки. Так, це ми розуміємо, да. так. І, мабуть, не одні. Я думаю, що кінець листопада і початок-грудня буде надскладний в нашій державі. Ми це розуміємо всім. перш за все, давайте, що, перше, мабуть, це треба просто генератор, щоб дати е поштовх насос який качає теплу воду так. по системі опалення. Скільки коштів Ви витратили на закупівлю генератора у будинок культури? Це великі кошти. Це кошти це і ділок культури. Я... Ні, ми просто, щоб у вас приємні, ну, є такі можливості, щоб ви нам закупили генератор. Дивіться, зараз. дивіться у відділі освіти є на папері коштів 300 тисяч. Mm -hmm. так? Це віртуальні кошти, бо їх по факту немає. Нема чого пояснювати. Бюджет громади, як я з війною, війною не наповнюється належним чином. Я кажу відверто. Ми це так Значить, знаю, За півроку але... виконання було 57%, за 8 місяців 58%. За 9,59 і за е, 10 місяців ми накінець рухаємося перед 65 місяців. Завжди... Це в бюджеті не вистачає запланованих 48 мільйонів гривень. немає. Ми розуміємо. Віртуально ніби а? щось є, а он, о факту розуміємо. Але дивіться, у нас їх не до вистачає на 47% так, коштів. Але ми ні, не харчуємо ніби. Ми, ні, ми, ми, ми, ми хочемо бюджет на 65 ну, я, за 10 місяців. Говоримо. Таке питання. Ми дітей не харчуємо. Це кошти, ми на них не виділяємо. Підвіз. Ми не підвозили дітей із uh, з березня, ну, коли і в тому році. чок ми їх не харчували. Та, Такі кошти ми, значить, зекономили, так? Якщо ми їх не до отримали, ми їх зекономили, і в нас на балансі повинно щось залишитись. У нас не було закупівель, не було за <реку> Тому що те, що ми використовували школи, кидали. Ще на, mm -hmm. на вересень, місяць, чи листопад, коли ми отримали все, дякуючи вам. Але більше закупів не було. Кошти не витрачалися. Витрачалися тільки на опалення, на світло і на бензини, які давали. Так, трішки виділялися, але і все. Ні. Mm -hmm. А ще заплата ваших дехпрацівників? У... Але mm -hmm. техпрацівники ходили кожного місяця 5 днів безплатно. Я б хотіла да. спитати, а хтось із вашого усього ходив на 5 днів да, безоплатного? Кожного днів. місяця? <ган> то в нас усі ходять на п'ять днів, як положено. <ган> угу. <ган> Хорошо, <ган> дякую. Але от є кошти, які ви з, ми зекономили, це коли збільшилася у нас кількість класів, ми перевели вже на те, що люди ходять по три по 30. Але от ці кошти які тепер ви я зекоміли? хочу сказати, ви бачите, що вас перебила, бо цей, ви кажете, зекономили гроші. Ми практично нічого не зекономили, бо скільки ваших дітей підвоза буде до автобус. Відповідно, <ган> ви прищелики. Так. Так, ви коли ви вибрали дистанційне навчання, ми нікого не. А з того року. Зараз <мішили>, як <ган> <ган> Кошти виходить, ви говорите, на 20000, на да, да, да, да. да. Я не можу вам як я вам пояснити? Де ж це? 20 000, да? No, да. А, а бензин був, наприклад, солярка чи бензин купуючи 4 грн, а зараз по 55. А сума ж там А ви ж якусь як складаєте змету? Ви ж пишете <плес> якусь там середню, <плес> якусь процент, <плес> ви ж щоб уштуючи все це пишемо, а порівняйте з тим, що воно було 24 лютого ціна і порівняйте її зараз ви заправляли в койму, автобус, щоб підвезти ваші кітей. Там є якісь претензії по автобус? Немає. Це добре, все, велике дякую. Ще раз питання, чи за тих, які у нас є кошти, щоб ми виділили нам на генератор? Тому що я розумію, що кошти виділяються на шість закладів. Це три садочка і три школи. Чи на ну, Чим, Чи ми це? зможемо отримати кошти, щоб нам купили генератор? Чи будуть якісь кошти підремонтувати. Хоч оті, якщо є така можливість, хоч ті дві кімнати, так? Три. Три. Три. Три. Три. щоб наші діти змали ходити взимку. А далі, коли вже буде кращий час, нам відремонтують і зроблять уже повністю всього. Чи ви зможете нам надати таку можливість? Ми, батьки, допоможемо навіть коштами. Кого 20 гривень, кого 50, якщо немає можливості відділу сільської ради. Так? Ми допоможемо, тому що це нагальне питання. Ми допоможемо фінансово, допоможемо фізичною працею, тому що батьки в нас білили, ходили в чотири етапи, і перший раз, і другий, і третій, і побіли. Потрібно ще, ще прийдемо, прийдуть всі не 180, а хай 100 чоловік, але допоможуть і чоловіки можливо десь щось з тяжкою робити, але щоб нам виділили кошти на цемент на ну, Ці що, всі там, компоненти, які потрібні. Генератор беремо чи ні? Да. Беремо. Це, Бере. по-моєму, перше випадання, який треба зробити. Беремо, Бере. беремо. Так от, давайте почнемо зразу гроші, пошутуємо генератор, дай його, щоб ми дійшли. Будь ласка. А Будь далі Без потім перше. не рухатися. Ви не проти? Не проти. Та бігрів не буде. Я понімаю, що ми нації не буде тепла. Що вони генератор буде тепло? Не перше питання. Це зрозуміло, що я куда генератор буде ви розумієте, що як не буде в нас підвала, то ми не будемо ходити. Нам та діти практично не нужна. Ми вам, ми вам одне, ви нам друг я розумію, от ви чи в підвал упертесь. Так, повітряво. Повітряна тривога, так, буває. Але це на часі. Якщо брати по нормативу, значить так, приміщення, світле, сухе. <плес> <плес> Наповнене ну чи в Харкові, коли Дерметом, ракети літають, е там всі туалетом, такі е піза все, щоб зробити ополон, які підписа ДСНС і ну, вся Україна ходить, навчається в садочки, там де літають, літають ракети всі. Що там приміщення у селах, які які не такі, як піски, навіть по чисельності, кількості жителів. Вони у них школи працюють і садочки. Ми спілкуємося по всій Україні. І говорять у нас таке село виділив кошти, Ми підремонтували. А є таке, що і зовсім за тих умов, які є, вони ну. Трішки побілили, зробили, діти навчаються. Скажи, Значить, розказую, що у нас працює. Скажіть, що у вас працює, да? Значить, на сьогодні у нас працює Злавовський ліцей номер 2 на змішаному навчанні, так як у вас. Угу. Оскільки вони використовують укриття теремка, і там теж приміщення маленькі, відповідно, частина дітей навчається дистанційно, та частина учна. Будеклянська гімназія, і дитячий садочок, і школа навчається повністю очно. Угу. Так. І використовують укриття і сільською радою. Тоже таке парень, укриття обладав, ідеальне, да? Ідти ще далі, ніж вам. Ну, десь, може, не десь, десь так, що не як стало. Але вони там, люди ходять регулярно і навчаються всі. Вас, я вважаю, поскільки вас, ну, ми починали з двох класів, теж з рішеної навчання. Добавилися тепер класи. На дистанційному навчанні mm -hmm. одна єдиний заклад. Це для заводські дитя і номер один. І той з нового року, початкова школа, ходимо, вони використовують, зараз... Обладнують підвал, але в них воно ну не зовсім там немає. У та них є підвальне приміщення. Можливо, коли починалася будуватися та школа, воно було в проекті. Паки, що там просто такими каміннями засипали пол, ми його використали таким доволі, але вони пишуть. Їм під підотрисує речі. Та комісія, яка ходить під до Підо... нас, це все ще важливо. А, але вони так, ні, ні, але, ні, що. в них немає зовсім отих вимог. Треба чого? То що у вас документ, по, по документах по укриття, а в них підвальне приміщення, найпростіше укриття. Вимоги абсолютно різні. У нас по документах раніше число 6 укриттів, 6. 6. Їх немає. Одне простіше, одне ярево вша. е Сейчас троє, під клубом, під школою і під садом. Так. Все. Крапка пічними, проти радіаційно-критівними. А якому вони в стані? Ну, Можливо, нам треба ну, інше приміщення ремонту. Як. Якщо у нас немає 2 мільйони, які там, чи скільки потрібно виділити, щоб цей план зробити, це час затратить. Можливо, будемо ремонтувати тоді клуб чи садочок, Ні. щоб помістились. Моє бачення. Mm -hmm. Моє бачення. Значить, перше, я так Можна купити е генератор. Перемоги. Це, це, це перше, а підійши, інше. Під, дайте, можна? Ну, треба знати, який купить генератор. Не те, що заявили на 2 кВт. Він не потягне школу. Той, треба з спеціалістами і питати. Так? Тоді я вже починаю, підключаюся. Друге. Потихеньку завозить пісок, поки тепніше. Сюди. З тої сторони хлопці, що в мене роблять, ваші тут троє, е, і занесемо туди пісок. Найдемо цемент, найдемо бетономішалку і почнемо тихенько робити. Це моє бачення. Так, і наше бачення. Так, так ми ж це і хочемо робити. Водовідведення да, робити, так, я знаю. Почитали мій хлопці, сказали, як робити водовідведення на ту школу, на ту стіну. Є у мене ціна, є, але це гроші. Скільки воно приблизно? Не приблизно. Ну а я, яка я ціна? Точно Думаю, скажіть. Поки не звучу 217 тисяч на легкій варіанті. Але якщо зробити, скажімо, по сьогоднішній ціну, то десь до 300 тисяч – це те, щоб підлатати, те, що ми по, по трошки податкою. Так. Ну, це... а Вибачте. А, а за мостку я ще ймовшу. Скільки Ви витратили на ці установки, які ви поставили по Заводському тегі? Які ці кошти пішли? Рік назад. Ми Перші в області підписали договір з обласною ради для того, щоб виділити кошти на ремонт дороги. Піски, Яремовщина, Нижня Бадакі. Це дорога, дорога державна. Ми хотіли, щоб і до Яремовщини, і до Заморіївки все-таки була більш менштова дорога. І перші в області підписали під договором. Спочатку військових дій область. Заявила, що капітального ремонту доріг не буде, поточно не буде, буде тільки ремонт на експлуатаційне утримання автомобільних доріг. Громада, кого гроші є, будь ласка, давайте. І ми держава 50% обіцяла, грошей не дає, вона війну сяде, а тільки за ваші гроші ми зробимо наші дороги. Держави. У нас грошей не було. О, зараз перша дія, купити генератор. О, далі. Давайте, а дальше? Давайте почнемо генератор. Почнем генератор. генератор. Я вам Петрович наказав нахадить. Купляй генератор. Хорошо, далі. Завозим матеріал. Так. Таковим це буде там після завтра, на четвер. Ми повинні повинні бути Ну, коли це тоді починати? Ми то розумієте, ви повинні рішити, отак що там надо на школу генератор например, песок и все остальное. А не те, що мы вас выслали, и вы теперь скажете, мы почти один садим, и я так и не поняла, что мы будем делать. Мы будем выигрывать, или вы стоите, как, как чуть-чуть виділите, а мы, может, вам поможем еще. Мы поможем. Мы поможем. Ну, вы с да, Мы с Вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы не и все завозим материал на... Требуем скринтов. Вы допоможете нам делать ремонт Мы поможем в наших силах, що наша команда тобі Ну, а чого ж вы що ви сьогодні пропонували? Чого ви не цей? Отже, як ми вас только визвали, ви тепер кажете: "Ми оце будемо робити". А до того ми А хочете, я вам скажу чому? Чому? Підходить э, період зарплати. І думаємо: "Хватить, чи хватит на зарплату". А зарплату тим mm -hmm. всім, на ту розвіту, ви там кого всі всі. От коли час і було так, що не вистачає нам зарплати. Тому проси багатки Заплатить, будь ласка, наперед. Податки. Просить плати податки, заплати наперед, щоб можна було зарплати плати. Тоді, вибачте, будь ласка, питання накльовується. Якщо ОТГ спроможна тільки на гребсти грошей, вибачте за слово. Тільки на зарплату, тоді для чого було створено об'єднання цих трьох сел. Не, ну, не сел, а заводське це не село. Не розумію. Дивіться, як не зря здаваю питання. В тому році проблеми були, ми вирішили, що не було, були. то аби не війна, а це як хорст можливість. По були, тому, були проблеми нагрошую, завжди. В бюджеті немає 48 мільйонів, якісь Ви розумієте, що це економія на автобусі, чи на чомусь 100 тисяч, чи 200, то це не тільки гроші, а 48 мільйонів. Аби не було війни, все було б нормально. Та два роки нічого в Пісках не було ви зробили за два що роки. Чому ви так думаєте? А я, це, я, а дум, я тут живу. Пасти. що не бачите, що тут риски робиться? А що? А ще А ще бінка. це були латкові ремонти я почекайте. Ремонти, ремонти. ремонти робилися? Так. Де, Колороз, Касіонка, Та що про всю той рік, два роки ви. Сипалося ж на дороги на боші. Сипалася сніги. А вам подобається наш центр села? Ви як голова наш, вам подобається наш центр села? У вас красивий центр села міська міськозаводському? Красиве? Конечно. Красиве. Ну, вам сюди, де мені. Нам а у нас суток. красиве? Ми... Ми... Ми... Ви ж ми... ми... на наш начальник. Красивий так. у нас центр села? Скажіть, будь ласка. Дивіться, дивіться. дивіться. Ми хочемо зробили, щоб усіх було все красиво. Ви почали з того, що навіть в тому році, ви знаєте, що ми ж відновили всі парадні. Це ж теж нічого не робили, так? Він є відновлені це міло, чи Ми самі це робили, все время. Каже, ну ось це оце наше село, ми все робили своїми, своїм бюджетом. І на все хватало ще й лишнє. А ти перша, а тепер ви приєдналися і ви оце тільки дорогою. А у вас до того краще було? Непогано, ви знаєте, я не скажу, що вже згодом. У в році погано було чи ні? Не знаю, я не знаю. Бачите, я за два роки не самі доверю. Зноварні зміни я Ну, у нас коситься, у нас зелені насадження є, але правда. хочеться ще більше. В тому році погано було. Нам хочеться лавочок красивих. Нам хочеться краще, але, шановні, ще раз оголошую, де війна? Це тягнулася з 11-го року. Тому? Вона не закінчувалася. просто на даний момент коснулося нас ближче. Що зроблено було до цього? Нічого. До 14 року? війна. Війна це тільки садік і школа, на записках коснулася. Садіка і школи, і все. Ні чіткої ради, не вашої мерії освіти, війна не коснулась. Тільки коснулася садіка і школи. І все. Я кажу вам, так, як є. Ні культурна, ні інститут не культурна, не інститути закінчила, ну кажу, просто так, як є. Культура співає, все процвітає, а садік і школа сидять в я хочу сказати, що такі програми, як «ІМУСЕП» є ж на рівні Чи є можливість податися з заявку на репітальний ремонт школи. школі, я Це так розумію, інтіляції, і, і підвальні приміщення. все потребує ремонту школи. школі. Тому сам бюджет не справляється, і він не справиться, і після війни буде так само все важко. Давайте інші організації, які ми чуємо далі, що допомагають особливо у допомагальній побудови укривців. Давайте звернемося до них. Ну, Повірте мені, в усі організації, які могли нам надати, у як усі нас допомоги, ми звернулися. Ви звернулися? Так. Да. Поки що відповіді нам немає, такого конкретного, що нам дати немає, поки що немає. Далі, ласоні, казати, допомоги, аби ще, Далі, ще. Ви як голова можете їх всіх зібрати і попросити у них допомоги, хто скільки може, ніхто не каже, що треба прям, але це теж буде допомога, правильно? Так, ні вони, вони дали, дали. але це за батьки не дали. дали, можна всіх зібрати і скажіть, я сам кладу і ви кладіть. Коли у Кутафянській школі зникли інтернет, значить, ми звернули, я особисто звернулася до голови села, то Цих, поможіть, поможіть, хлопці наші, щоб трошки здешевить, тягли самі те. я володію інформацією, гроші ті собрали були. Але ця сума була, всього 5 тисяч. Всього 5 тисяч ми просили. Але тисяч так само Тетяна Олександрівна просив ваших. Так само Неля Станіславівна, Заворський ліцей номер два, особисто звертається до спонсорів і дуже... Тільки один елематор заплатив? Mm. Ви хочете сказати, що ніхто більше не заплатив? Часто кажучи, не володі інформації, втопити володі. Ну, вполучається, в, в нас по заборую, є багатьох підприємців, підприємців, ну, розумієте. От, давайте, я в нас, приклад, що Цюкразовод. Цюкразовод. Э, а при чому Цюкразовод, якщо він закритий? Ви чуєте? Я хотів вам інформацію, чи не цікаво, я не розповідаю. Ну ви не дуже хотите хочете нам щось розказувати. Я я намагаюсь, левоскульптура скинування киші. Ну ми по два, по три Я розумію, так що ви хочете, нормально задавати питання, да реплікай. Якщо мені цікаво, я не буду прямо на по один вопрос. На який? На любые вопросы? На зверь. Ну, вы, ну, вы, ну, скажите, на зверь. Так, а вы час вместе, ты бы вам прожить? Ну, там не жужащие, я бы... Зачем? Зачем? на именно и вы ничего не хотите. Вы что поможете нам? Ну, я почувствую, что я уже... Я не можу. Я не Давайте, ми говоримо, що щас Ми ведемо закупку генератора, правильно? Так. Да. цей же час намагаємося, в якому плані, бо це в нас все без безнаному де... та, так. Значить, закупляємо пісок, себто якось так, mm. і завозимо його в ваше укриття, намагаємося не на якось, намагаємося, а спускаємо його вниз. Правильно? В правильно. Правильно. цей час ми закупляємо цени. Та. І далі тоді вже звертаємося до вас, чи до підрядників, чи будемо якісь інші виходи шукати, щоб його зацементувати. Отам. Так. Так. Так. Да. Але ж думаємо Моразі... про те, як Моразі... зробити там якесь повітря, тому що Міс, це не шуки. Це далеко не шоки. Я вам у нас уже є то це найкращий буде варіант, коли ми його поступово зацементуємо боли і, можливо, якось зробимо привітрювання. Там його треба робити. Якщо ми закриємо двоє дверей і заведемо дітей школи, це ж дуже далеко не просто. Це дуже непросто. Ви розумієте, що це ж, ну, ж здоров'я дітей. Тут, ви зараз ви хочете, не вчите, але не ми заведемо тут дітей волога і тоді буде клуба. скажіть, присутнім тут усе, будуть гроші. Процедура закупівлі спрощена буде, оце ж опять, через Прозорок. Що ви маєте на базу закупівлі? Ми ж купимо генератор купити як? За спонсорські гроші чи за бюджетні гроші? Якщо по процедурі піти через Прозоро, то до 15 грудня ми його купили, то потім вже не сказали, що от, пообіщали і не купили генератор. Це ж велика питання. Так, да, я вам кажу, якщо генератори більше 100 тисяч, то це треба проводити. По вони рішили, як, з гроші не Доброші, Вона, над... да, три, але вони мають пройти. Це, ну, як мінімум два тижні у нас. Це, не... так. Ми так. Не так. Так. Так. Оце, що ви знали. Ми зараз будемо, ми, вже, ви думаєте, це так воно все, це так збухти порати. Ми протягуємося і... варіанти, шукаємо, вам ж треба тут 5,5 кіловатт, да, трьохфасник. Можна ще звернутися до вас в Рухані, організувати <кій> систему повітряні села. А. Тому що, на жаль, під час повітряної тривоги. <кліпсеріг> <кліпсеріг> Чи, немає, люди ведуть при, під час повітряної тривоги, ви знаєте, що вона може тривати 4-5 годин. По правилам батьки не повинні йти да, в школу, вести <кліпсеріг> дизайн, триває повітряна тривога. На жаль, батьки не полутіють інтернетом. Да. І немає, так, да, і повітряної тривоги немає вибуху. Тобто, ну ви ж зароді так не кажете. Что, у вас же есть повышение, а зачем вы тогда в заводе включать эту серию? Как не надовать, Но Но это нормально. Так у нас же есть поясниция, это за цей важно. Чого люди? Добре, можна її встановлити, де немає, вона не проблема Я ж думаю, це не проблема. Ну не, не, не проблема, правильно? Давай. Все вирішили, ви відремонтують, зроблять, Це все, закрилиться підтоплення. Так, Віктора, 20-го. Тух чи де? Тут. Ні, так ми називлять, для всіх для цього села, села ці, а не для 18-го чоловіки. А яка потреба? Я... Ми, ми ж говоримо з вами про покоти. Так, про так говорять, що питання, які вас цікавлять? Шкільні питання. Це, це всі питання. Любі питання, питання, так. це все само. Набі давайте все само. Якщо є інтерес і будь ласка. Ну, просто розумієте, ми не володіємо всією інформацією. На даний час ніхто нам це не розказує, якщо ну, там, у вас, там у вас якісь справи. Ми їх не знаємо. Мені до кого бігти кожного разу, питають, ой, а що ви там вирішили, а що ви вирішили. Аби це якось ви приїжджали, не надо кожного місяця, можливо, раз в півроку. Ви приїхали, із людьми зустрілися і розказали всі нагальні проблеми, чи вирішили, чи не вирішили, чи що закладено з бюджету, Конкретно на наше село не треба по всьому Заводському ОТГ казати конкретно Піски. Наприклад, мене це цікаве. Дивіться, Дивіться, я думаю, що ми доручимо нашому старості Григорий Петрович, щоб так, він зробив оповіщення. чисто для села Пісок, так? Я да. Яремовщину не чіпаємо. конкретно село Піски? А, а я чіпаю? Це не те, що може. ми зробили. Ви... Боже, я в я про про Піски не Хай передаємо маєте я і туди подіюваю. Ну ви згодні, що це правильно. Двома рука. Давайте, значить, що 20 грудня, на якого Ну не знаю, якось ви скажете, як там по робочим Щоб було зручно, хтось працює, щоб їм було зручно. Ну так, Ви повинні допомагати людям, тому що ми вас вибрали. І ми вважаємо, що ви... Ну, гарний голова ОТГ, так, ви зробили для Заводського своїм, своїми справами, показали, що ось у вас от такий стан Заводського, у вас лавочки, все те, що ми бачимо, так, ви молодець, і ми вас обрали. і допомагайте нам, щоб і в нас в селі також був такий гарний стан, як у Заводському. Коли так працює у селі Пісках складовищах? Я чув, що у вас люди бажають. Так, це ж бажаючи за умови, що дітей не годують. Дітей не воду. Дітей Ми знову урок чули. Будемо годувати. ваги. Значить, що ми проводимо опитування в січні місяці. Якщо у нас 20, -20 тисяч, хоча б 20 буде ходив, ми відкримо дитячий садочок, але в тому режимі неповному. А далі школа тоді не буде працювати? <реку> Будемо підвольну приміщенню. До <реку> <реку> <реку> 20-го зруння. <реку> ми з вами запланували, що можливо, лише. Ну така як, 20-го, що 20 садочок підтримається і школа <реку> не працює? 20-го <реку> зустріч. Зустріч з батьківським комітетом пісківської школи. Називаю по-старому, можеш. І ще, що є багато питань актуальних, які потребують вирішення. Я думаю, сьогодні ми плідно працювали, і дякую, що так відверто. Може, трошки із з пристрасті, як сказала, але приємно, я реагую, все нормально. І тому є потреба зараз актуалізувати нашу роботу, і не лише час у вас зустрітися, про неї. І, надіюсь, і зробити, що запланували. Так що тільки так. Дякую. Як будуть зрушення, Як на ваш погляд. Я думаю, що так. Да. Я думаю, що так. Да, да. Як не буде, то будемо ще щось робити. Так? Ні, будуть зрушення. Будуть. Я думаю, да, і все одно правильно генератор. генератора. Що, якщо не буде генератора, то не буде ні вентиляції, нічого. Як так вийшло? Хто ініціатор цих зборів. Батьки, батьки, школьні збори були недавно, ну, були. і були, ну, класи собірали, з 5 по 8, з ну, 1 діти... по 4, і батьки вирішили, чого дітям байдикувати, так. чого вдома сидіти. Бо так і нація вимре. Так, тому що на дистанційку виходить дітей із класу 16 чоловік, їх виходить 5, а буває два чоловіки. Всі останні батьки ж не в роботі, а діти морозяться. Ми виходили, ми виходили. І сидять, і не ходять, і такі були, Я є діти, що вони, я не, лічно, я, я ж кажу, пенсіонерка, і слухаю, у мене внучка займається, в сьомий клас ходить вона, от, і слухаю, вчитель перекличку робить, 5-7 вийшло, потім які відключилися. Для чого вчитель то викладається для двох чоловік? Ну, йому то треба викладатися. А, а ті і, і не ходять, а батьки ж то не знають, що діти не той. А в кого телефона немає такого крутенького, в кого ще щось немає, знаєте, ну, село є село, так що треба, щоб в школах функціонувала, щоб діти ходили в школу.